Подобається все, що пов'язано з ризиком. Роботи стало набагато більше. Про службу під час повномасштабного вторгнення Росії журналістам Суспільного розповів водолаз-сапер Олександр Рак. Групу піротехнічних робіт та підводного розмінування задіють для усунення небезпеки у місті чи не щодня, говорить чоловік. «Робота стала складнішою, я б сказав складнішою, тому що е, постійно працюєш, е, е, і під час пострілів і, і, і вибухів. Ну, в, вибухів. О, і якби ну ти знаєш, що йдеш не для себе, а для близьких і ось, ну, людей, які проживають рядом. Олександр Рак показує снаряди, які найчастіше використовують для обстрілу Миколаєва. Звертає увагу людей, що їх не можна чіпати взагалі. «Це самі розповсюджені вибухові елементи СРСЗУ. Це осколочні касети, вони зводяться у воздухі. А коли вже падають на землю, вони вибухають. Втім, подібні снаряди часто не детонують. Люди знаходять та нехтують власною безпекою. «Неодноразово були такі випадки, що чоловік приніс додому, поставив сервант, коли вийшло ну, замідлення і воно здетонувало. Ну, на щастя, що нікого не було вдома, просто ну, пошкоджив собі квартиру». В реаліях сьогодення саперам доводиться працювати і під час обстрілів. В такі моменти, говорить Олександр, згадується все життя. «Сразу прислухаєшся, близько, не близько. Якщо близько, починаєш прислухатися з якоїсь сторони і вже думаєш, що робити далі». Колеги Олександра говорять, що у чоловіка на роботі працює перечуття щодо виявлення вибухових пристроїв. «Куди мене тягне, туди я йду. Я не знаю, може це і чуйка, може не чуйка, але ну, якщо мене тягне туди, то я туди йду. Я не, інколи навіть не по плану роб... ну, працюю. Інколи можу в сторону десь одіти. Ну, якщо мене тягне, значить щось там треба перевірити. Працювати доводиться не лише на суші, а й під водою. На суходолі знайти, мабуть, ну, як проще. Під водою складніше, тому що, по-перше, немає видимості, ти майже, майже постійно йдеш на сліпу, довіряєш тільки металошукачу і, ну, як, як ви казали, чуйки, і підривати чаще у воді. Тому що на, на суші заряд можна не, не законсервувати, а під водою обов'язково треба консервувати. І тому воно тяжче». Олександр Рак говорить, важко працювати у місті через людей, які не прислухаються та намагаються подивитись на підрив або зняти на відео, нехтуючи власною безпекою. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Даниїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.